السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بينا احبابنا الكرام ومعانا عرض جديد من عروض وكوبونات الخصم اللي بنجيبها بشكل دوري لحضراتكم كوبون الخصم اللي معانا رهيب جدا وعجيب جدا كوبون خصم بيدينا خصم وتخفيض على موقع التخفيضات الشهير جدا موقع اوفرها تعالوا نشوف الكوبون ده هيعمل معانا ايه هل بيدينا خصم حقيقي ولا لا كل اللي أنا هعمله إن على موقع وفرها دوت كوم أختار اللغة العربية أو الإنجليزية براحتي يفضل إن أنت تعمل تسجيل دخول سجل دخول برقم التليفون اختار العرض اللي أنت عايزه براحتك خالص وليكن في عندنا مثلا مثلا مطعم او شقرة اعمل عرض كويس مثلا دي وجبة مشاوي. بخصم 48% يعني السعر 179 جنيه بدلا من 347 جنيه هنشوف دلوقتي ازاي هناخد خصم اضافي فوق الخصم ده طيب انا في الاصل بشتري كوبون ده ازاي كل اللي انا بعمله اللي انا بقوله انا عايز كوبون واحد وبقوله او اثنين او ثلاثة براحتك وقوله يلا اضيف للعربة وبعد كده اقوله يلا الذهاب للعربة ادي المنتج بتاعي او الكوبون اللي انا ضيفته او اللي انا اشتريته الاجمالي ميه تسعه وسبعين جنيه زائد مصاريف اداريه تسعه وتسعين الاجمالي المطلوب ميه والمفروض بتتابع عملية الشراء عشان تدفع ويديك الكوبون عشان لما تروح المطعم تديك الكوبون تاخد الوجبة بتاعتك طيب قبل ما اعمل الخطوة دي هقوله اه انا ليا كود خصم انا معايا كوبون خصم انا, أنا جايبه لكم. إيه هو بقى كوبون الخصم؟ سجلوه كده معايا A36 حرف A36 كابتل أو سمول وبعد كده أقول له تأكيد وبص معايا الرقم ده إيه اللي هيحصل فيه، بصوا كده إحنا خدنا خصم إضافي خصم لي ستة وعشرين جنيه مرة واحدة فإذا الوجبة ديت اللي كان سعرها قبل الخصم اللي بدون الموقع اللي هو ما يقارب من 346 جنيه اصبحت 162 جنيه ده الصافي وكذلك على اي منتج تاني لو عجبكم الخصم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته